اللہ الرحمٰن الرحیم ہم لوگ سور عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا ہوگا کہ خاص طور پر اب اہل کتاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ان کے ایٹیٹیوڈ اور اس پر پورا تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے ہاں بھی سیم یہی غلطیاں ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہیں تو ہمیں اس سے بچنا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ایٹیٹیوڈ اور ایسے ایسے طریقے ایسے ایسے فراڈ کے اور سائیکولوجیکل فراڈ کے طریقے وہ بتائیں گے کہ جسے پہلے اہل کتاب نے ایسی حرکتیں کی اور ہمیں اسی لیے بتائی گئیں کہ ہم نے اس سے بچنا ہے لیکن پھر بھی ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یہ حرکتیں کرتے رہیں اس کا مطالعہ پڑھ چکے ہیں تو اینڈ پہ آتے آتے تو یہ بات تھی کہ مختلف ایک پیر اور ان کے استاد بن کے ان کو نفسیاتی غلام بنا رہے تھے اور لوگ ان کو ان کے بندے بن جاتے تھے یعنی اب بندے بنتے کہتے تو نہیں تھے کہ ہم خدا یہ ہیں لیکن ایٹیٹیوڈ ویسے ہی رہا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہو چکا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے مرید اسی طرح ان کے آگے سجدے جیسی شکل میں آ جاتے ہیں اور بڑی ان سے عقیدت کرتے ہیں انہیں کے نام پہ قسمیں کھاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو ایسا ایٹیٹیوڈ ہمارے ہاں بھی ہو گیا اور اہل کتاب میں بھی یہی تھا میں اسی لیے یہ طریقے بتائے گئے کہ ہم ان سے بچ رہے لیکن بہت سے لوگ اس سے نہیں بچے تو ہمیں اس سے بچنا اس لیے آپ ان کا کر رہے ہیں تو میں دوبارہ ایک بار اس کا ترجمہ پھر یہ سیونٹی نائن اور ایٹی اس کا کر دیتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ایٹیٹیوڈ کروایا تھا اپنے مریدوں کے سیم ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے پھر یہی نہیں جو اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ باندھتے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 ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کر لینے کی ترغیب دے گا تو یہی وہ حرکت کرتے رہے اور ہمارے لوگ بھی یہ حرکت کرتے رہے تب آپ خود سوچ لیجئے اب اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے لیے رسالت کے معاملے میں قدیم ہے اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ سے وہ کیا ایگریمنٹ تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ارشادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسرحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے وحض اللہ میساک نبی ہین لمہ آتی من کتابیوں و حکمتن سمجا کم رسول صدق الما محکم لتما بہی و لطََ سرحلہ تم و تم الا دل کم عسری قالو اقرنا قالا فشحد و ناکم میں <الشاہدين> اور انہیں یاد دلائیے کہ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا کہ میں نے جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس موجود ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو اس کے بعد پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میری عہد کی ذمہ داری اٹھا لی انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم نے اقرار کیا فرمایا کہ پھر گواہ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں ہوں فمن با بعد کا فولا کا ام فرمایا کہ پھر جو اس کے بعد اس عہد سے پھریں گے تو وہی نافرمان فرمان ہے تو یہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا جب بھی نبوت انہیں دیتے تھے تو یہ ایگریمنٹ ان سے کرا لیتے تھے اور یہ آپ اگر اگزامپل کے طور پہ آپ خود جو بائبل کی پانچویں بکھ ہے استثنا اس کے بالکل اینڈ میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں حضرت السلام کا ایک انہوں نے تفصیل سے ایک لیکچر کرتے ہوئے اس ایگریمنٹ کو انہوں نے بتایا اور بتایا کہ بھی آپ بنی اسرائیل آپ کے بھائیوں میں سے ایک نبی آئیں گے اور آپ نے ان کی آپ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنی ہے تو یہ ان کے یعنی نبی نے اگلے اپنے سارے جو ان کی امت کے لوگ تھے سب کو فرما دیا تھا تو یہ آپ ابھی بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں میں نے جان بوجھ کے آپ کو میں یہاں کے لکھ کے نہیں دے رہا آپ خود اسے سرچ کریں گوگل میں اور استثنا جو ڈیوٹ جو پانچویں بک ہے بائبل کی اس کے آخری چیپٹر آخری دو چپٹرز جو ہیں اس کے اندر آپ پڑھ لیجئے اسی میں حضرت منصال علیہ السلام کا اگریمنٹ انہوں نے بیان فرمایا یہ ایک ایگزامپل ہے اس طرح آپ کو خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام کے بہت سے ایسے ارشادات آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کی سیرت خود بائبل کی چار بکس جو ہیں نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی وہ بھی آپ دیکھ گے اس کے بعد پھر اہل کتاب کے لیے رسالت پر ایمان کا یہ فرمایا افغیر دین اللہی یبغون وسلم من فی فماواتی ولدی تو کر ہوں جاؤ یہ پیغمبر اسی طرح ہے تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں دراح کے زمین اور آسمانوں میں تون اور کرہن سب اسی کے فرم برداریں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھیے پوری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ویسے ہی عمل کر رہی ہے تو آپ انسان ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود صلاحیت دی ہے کہ وہ خود ایک ڈسیجن لے سکتے ہیں تو یہ بتایا کہ پھر اب تم نے سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق یہ عمل کرنا ہے اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہمیں یا تو قرآن میں ملیں گے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے جو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا جسے سنت کہتے ہیں تو یہ اصل دین ہے تو اس پہ ہم نے عمل کرنا پھر فرمایا قل منا بلّہ وما ان علینا اللہ علیہ وما ان علی ابراہیم و اسمعیلا و اِسحقہ و یَ عقوبہ ولاسبافی وما اوتھی موسا وعیصہ و نبی یونہ لا نفرق بین نا ہد ونحن و مسلم ہوں. ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہم نے پر نازل کی گئی اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی جو موسا اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں علی مصلی السلام کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہم ان سے ان میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یہ سب اللہ کے نبی اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اب یہ دیکھیے کہ یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ و سلام ہمیں ان سب پر ایمان لانا ہے اور ہمیں کسی میں کوئی فرق نہیں کرنا کوئی ایسا نہیں کرنا اب ہمارے ہاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم نے کاکا کہ جی یہ نبی زیادہ افضل ہیں اور یہ تو یہ افضل میں بھی ہمیں نہیں پڑنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بحث ہوئی تھی تو آپ کو بہت دکھایا آپ نے فرمایا کہ یہ سب نبی بھائی ہیں اس لیے آپ نے بالکل یہ نہیں سوچنا کہ جناب فلاں افضل ہیں فلاں اور ان تمام امبیائی کرام علیہ صلاح السلام کے جو جو ارشادات ہیں اس کو آپ پڑھیے تو سیم آپ کو وہی ارشادات ہی نظر آئیں گے کہ جو قرآن پاک میں نظر آتے ہیں تو اس کے لئے آپ اسپیشلی اپنے جوز اور کرسچنس ہمارے جتنے یہ قرآن امت مسلمہ کے یہ بھائی ہیں اور بہن تو ان سب کو میں سجیسٹ کروں گا کیا بائبل کے اندر ان انبیاء کرام علیہ و کے خاص ارشادات کو پڑھیے تو آپ کو اگزیکٹ پھر آپ کمپیریٹیو سٹڈیز قرآن سے کر لیں سیم وہی ارشاد آپ کو نظر آئے تو اس سے یہ کنفرم ہے کہ اصل دین ایک ہی ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علی صلی اللہ علیہ السلام پہ آیا ہے ان میں کوئی فرق نہیں مئی یپتی غیر الاسلامی دینا فلاں یقبال من ہو وہ ہوا فل آخر آتی میرا یہی اسلام ہے اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور قیامت میں وہ نام میں سے ہوگا یہ بھی کنفرم کر دیا کہ جی دیکھ لیجیے کہ یہ اسلام ہے کہ جو انبیاء کرام علی مصلا السلام سے آیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں تو اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہے تو پھر آپ نام ہو جائے خاصرین ہو جائیں گے کیا آپ نقصان کرنے والے ہیں آپ ہیں تو کر لیں آپ کی مرضی اور اگر انہی تمام ہم بیا کرام علیہ و کے دین پر عمل کر رہے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں سارے نبیوں پر تو پھر آپ کامیاب ہوں گے تو یہ اب آپشن ہے ہمارے لیے ہمیں کسی فرقے کا مرید نہیں بننا بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہی عمل کرنا ہے اور اور سارے ایم بی اے کرم علیہ وصلّہ کے ارشادات بھی سیم ہوئی ہیں اس کے لیے آپ خود پڑھیے اور خود اس میں آپ ڈسیزن کیجئے کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد فرمایا یہ ہدایت الہی کا قانون کیا ہے کہ اللہ کسے ہدایتیں تک <تصفيق> کئی یہد اللہ قومََََََََََ کفرو بعد ایمانی و ان الرسول رسولہ حقوم و جا, آ... جا نع اللہ الد الق ظالمی تم ان کی ہدایت چاہتے ہو اللہ ان لوگوں کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے درا لے کہ وہ اس بات کے ہیں کہ یہ رسول سچے اور ان کی سچائی پر گواہی کے لیے ان کے پاس کھلے ہوئے ثبوت بھی آ چکے ہیں حقیقت یہ کہ اللہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں کہ جس کی نیت درست ہو اگر نیت اور تعصب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے ہدایت میں زبردستی نہیں لے کے آتے بلکہ خود اپنی نیت درست ہو پھر غلطی بھی ہو جائے نو no پرابلم غلط فہمی بھی ہو جائے نو no پرابلم تب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں تو آپ خود اس کے لیے کسی پر سرچ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو اب میں اپنے آپ کو سرچ کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ اگر نیت درست ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی رستہ وہ ہمیں بتا دیتا ہے اور جب نیت ہماری خراب ہوتی ہے تو پھر کوئی اس میں کوئی مدد نہیں آتی تو اس کا خود ایکسپیرینس آپ اپنے لیے کر کے دیکھ لیجئے تو سیم وہی رزلٹ آپ کو بھی نظر آئے کا جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ و ناسی اجمائی یہی ہیں کہ جن کی سزا یہ کہ ان پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اچھا ہمارے ہاں یہ اردو اور پنجابی میں لانت ایک بس گالی کے طور پر ہوتا ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے یہاں لانت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا ہے. یہ وہ مراد تو یہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کر دیتا ہے پھر فرشتوں اور انسان بھی ان پہ لانت کرتے ہیں کہ بھی ان پہ کبھی اللہ کی رحمت نہ آئے تو ایک بدوا جو فرشتے اور انسان بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جن کی نیت خراب خالدین فیہا لا لات خف انہوں ولا ہوں یون ضرور یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے نہ اس سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گا تو پھر یہ بھی رزلٹ ہے کہ جناب اگر ہم ہماری نیت خراب ہو تو پھر ہدایت بھی نہیں ملتی اور پھر عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا ابھی مہلت بھی نہیں ہوگی کہ نہیں جی مزید تم ٹرائی کر نہیں یہ مہلت وہی ہے کہ جب تک ہم اس زندگی میں ہم یہاں پہ زندہ ہوتے ہیں بس یہی ہمارے لیے ایک لمٹ ہے زینہ تعبو ممباد ظالقا واسل فن اللہ غفور غفور رحیم. ان میں سے البتہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے اس لیے کہ اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے کہ توبہ اور اصلاح کر لیں اپنے آپ کو درست کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بخش دے گا آپ کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے یہ رہنا اللہ تعالیٰ کی ان لذین کا فروئی مان سم داد لن تخبلا اس کے برخلاق جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی در حقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے یعنی اب یہ لمٹ ہماری ہے ہماری موت کے ٹائم تک عین یہ نہ ہو کہ عین آخری دن جب ہم بالکل مر رہے ہوں ہمیں خود کنفرم ہو کہ بس ہم مرنے لگے اس وقت توبہ کر لیں تو پھر قبول نہیں ہوگی یہ قبول ہونے کا لاسٹ لمٹ وہی ہے کہ جب ہمیں موت آنی ہے تو اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے ان النزین کا فرو وََََََََََ وہم كفار فلاں یقبلہ مل ہل مل ا ولا وف تدا بہى عذاب وما لحم من ناصرين اسی طرح جو منکر ہوئے اور اسی انکار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان میں کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کا سونا بھی فدیہ میں دے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہی ہے جس کے لیے دردناک عذاب ہے اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے تو جناب یہ ہے کہ جناب اگر ہم نیت خراب ہے اور موت کے ٹائم جا کے ہم توبہ کر لیں وہ بھی قبول نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد اگر فار ایگزامپل اس پوری زمین میں جتنا سونا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم وہ پوری کی پوری دے کے جان چھوڑانا چاہیں وہ بھی قبول نہیں کیا گیا تو جناب یہ ہے رزلٹ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی بتا دیا اور ہمیں بھی یہی بتا دیا گیا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مذہبی لیڈرز کے جرائم کیا کیا ہیں ان کے ایک ان کے جرم کی بہت سی تفصیلات پڑھ چکے ہیں مزید بھی اب بتا دیں کہ رسمیں جالی فتوا حرام اور حلال میں ذاتی تبدیلیاں یہ کرتے رہیں تو یہ چیزوں سے ہمیں اس لیے بتایا گیا ہم نے اس سے بچنا ہے لن تنال البر حتّہ تن مما مماں وما وماں تن فقو منشعین اللہ بھی علی ان کا یہ رویہ محض اس وجہ سے کہ دینداری کی بعض رسمیں پوری کر دینے کے باعث یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو وہ تمہیں محبوب ہے اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلاح تمہیں لازمن ملے گا اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے یعنی اب دین کی بعض رسمیں جو ہوتی ہیں اسی کو وہ اصل دین سمجھ لیتے تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نیکی کی حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ نیکی کی حقیقت آپ ایک بار پھر صورت البقرہ کی 177 جو آئے تھے اس کو پڑھ لیجئے یہ ہے نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی اصل یہ نیکی ہے اس کو آپ ایک بار پھر پڑھ لیجئے گا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں اور ہم پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اپنے بھائیوں بہنوں کی خدمت کرتے رہیں تو یہ ہے کہ جس کا جرم اللہ یہ نیکی ہے تو لوگ عباس رسمیں مثلا رسم یہ بنا لی کہ جناب ہماری جناب اس سائز کی داڑھی ہوگی اس سائز کی ہماری شلوار ہوگی اس طرح کی ہوگی تو اس چیز کو اپنا دین کا بنیادی حکم سمجھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سب رسموں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت اللہ تعالیٰ کے لیے اس نیکی کی کہ اللہ کے راہ میں انسان خرچ کرتا رہے اور اپنی ایفرٹ بھی کرتا جائے اصل یہ ہے کل الطامی کانا ہلِ بنی اسرائیلا اللہ ماحرما اسرائیل اللہ نفس ہی من قبلی ان تزل توراتو کل فتوراتی فت لوہا ان کن تم سودقلی اب یہ ایک ایگزامپل ہے ان کی رسموں کے انہیں اعتراض کہ یہ پیغمبر طورات کی تصدیق کرتے ہیں تو اس میں سے جو چیزیں حرام ہیں اس میں سے بعض کو حلال کیوں سمجھتے ہیں کیونکہ کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھیں سوال ان کے کہ جو اسرائیل علیہ صلی السلام نے تورات کی نازل ہونے سے پہلے خود اپنے لیے ممنوع ہرا لی تھی یعنی اب یہ اعتراض کیا بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ تورات کی تصدیق کرتے ہیں تو بھی آپ یہ حرام کو حلال کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں یہ ایک روایت تھی کہ جناب اونٹ یہ حرام ہے تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا یہ بالکل حلال ہے تو اس پہ اعتراض تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب بنی سرائیل کے لیے بھی حلال تھی صرف ایسا تھا کہ اسرائیل علیہ اللہ وسلم جو کہ یہ نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلّام کا اور اسرائیل کا مطلب بھی عبداللہ ہے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کو کچھ اس میں کچھ پسند نہیں آیا تھا تو اس لیے انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے تو ٹھیک ہے اپنی مرضی ہے نہیں کھانا نہ کھائیں دین کا حکم نہیں ہے تو انہوں نے کیا تھا تو بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ جناب یہ دین کا حکم ہے اور وہ اسی لیے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حلال تھی انہوں نے ویسے ہی ممنوع کی ہوئی تھی تورات سے پہلے تو یہ ان کا ذوق تھا ٹھیک ہے اس کے لیے ایک حدیث میں بھی ہمیں اسی نوعیت کا ایک معاملہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ عرب لوگ جو ہے وہ ایک جانور جو ہے اس کا گوشت یہ اس کا شکار کر کے اور وہ کھاتے تھے تو ایک بار یہ کھانا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و کے سامنے آیا پوری پلیٹ جو ہے وہ بھری ہوئی اور سب آئی تو رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ و نہیں لیا تو اس وقت صحابۂ کے نام تھے تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رطی تو انہوں بھی بالکل ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں پوچھا یار رسول اللہ یہ کیا حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ بالکل حلال ہے لیکن میری فیملی میں نہیں کبھی کھایا گیا اچھا نہیں لگتا تو یہ بالکل حلال ہے کوئی عرض نہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ علیہ نے کیا کیا آپ سوچئے کہ کیسا ایٹیٹیوڈ تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت خالد ردی علیہ نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ کو اٹھا کے الٹا کے اپنی طرف کر لیا تھا تو اب دیکھیے کہ کتنی محبت تھی صحابہ کرام میں اس طرح سے اور کتنا ایٹیٹیوڈ بالکل ایسا نہیں تھا کہ بالکل جناب الرٹ کر کے اور وہ اس طرح بیٹھے اور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بتاتے ہوتے تھے اور صحابہ کرام بھی ایسے مانتے تھے بخاری اور مسلم کی بکس میں آپ کو یہ حدیث آپ کو ملے گی اس کے بعد پھر انہی رسموں کے اور ان کی غلطیاں مزید بیان فرمائیں فما نفطرا القضیبہ کہہ دو کہ نہیں مانتے تو لات اور اس کو پڑھو کیا تم سچے ہو پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں تو یہ جس چیز کو تم حرام سوچ رہے ہو تو خود تو رات پڑھ لو کیا اس میں ہے یہ آپ کے لیے بھی آپشن ہے آپ بھی پانچویں بک بائبل کی اب پڑھ لیجئے تو رات ہے اس میں آپ کو نظر آئے سیم وہی احکامات ہیں جو قرآن میں کوئی فرق نہیں قل صدق اللہ فتب ملتا ابراہیم حنیف وما کانہ من المشرقی کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اس لیے کہ اپنے ان تعصبات کو چھوڑ کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اسلام کے راستے پر بالکل یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے اب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے ذکر کیا کہ مسلمان کرسچنز، یہودی سب ابراہیم علیہ السلام پر پورا ایمان رکھتے ہیں تبھی اس کے مطابق آپ چلیے کہ ان کے ارشادات ان کی شریعت بھی وہی ہے جو کہ قرآن مجید میں تو یہ آپ خود کر لیجئے اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایگزامپل کے طور پر بتا دیا کہ ابراہیم علیہ اللہ نے کیا کیا تھا ان اولا بیتن للعالم اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی انہیں اعتراض ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یقیناً وہی ہے جو مکم کرما میں تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کے مرکز کی حیثیت سے تو یہ جو پہلا گھر یہ حرم شریف جو ہے یہ خود ابراہیم اور اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ نے وہاں پر کنسٹرکشن کی تھی اور وہ آج تک موجود ہے چار ہزار سال گزر گئے اور روایت میں آتا اس سے پہلے بھی تھا لیکن پھر بیچ میں یہ ختم ہو گیا تھا تو پھر ابراہیم علیہ صلی السلام نے دوبارہ اس کی کنسٹرکشن کی تھی تو اب دیکھیے کہ اس پورے کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے برکت اور ہدایت اس کے ذریعے آتی ہے پھر فرمایا فی ہی آیا تم بیہ ناتم مقام ابراہیم ومن دخل کانا آل اللہ علسی ہج البیتی منصطا صبیلا ومن کا فراف اللہ غنی اس میں سے کھلے ہوئے ثبوت ہیں ابراہیم کا مسکن ہے وہ اس میں داخل ہو جائے معمون ہے اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے اور اس کی نشانیاں ہیں اور جو اس کے بعد بھی انکار کریں اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز نہیں ہے یعنی اصل دین کی شریعت یہ ہے جو ابراہیم علیہ اللہ سے لے کر آج تک حج کا اور عمر کا یہ طریقہ یہ اسی حرم شریف میں ہوتا ہے اور وہی طریقہ یعنی آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی نہیں ہوئی تھی اس صرف جوانی میں ہی آپ حج کرنے آئے تو آپ نے ایگزیکٹ اسی طریقے سے کیا کہ جیسے ابراہیم علیہ السّلّہ وسلم کرتے تھے اور یہ ہوا کہ قریش کے لوگوں نے اس میں یہ تبدیلی کر لی ہوئی تھی کہ وہ عرفات تک حج نہیں کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ابھی نبوت پہ نہیں تھے تب بھی آپ نے اسی طرح کیا کہ جیسے ابراہیم علیہ اللہ کا طریقہ تھا تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے کہ اچھا قریش کے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ اب سوچیے کہ اس طرح کی سچویشن رہی ہے کل یا حل الکتابی لما تقفرون بیا یات اللہ و اللہ شہید العلامات ان سے پوچھیے کہل کتاب تم اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو دراحل جو کچھ اللہ کے ابھی دیکھیے اللہ دیکھ کر آئے خود آپ کی توات میں انجیل میں یہی احکامات آپ کو نظر آئیں گے پڑھ لیجئے یہ مسلمان بھائیوں کے لیے بھی میں سجیشن دوں گا کہ آپ تورات اور انجیل کو پڑھ لیجئے اور پھر آپ قرآن پاک کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈیز کر لیجئے سیم احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آپ کو نظر آئیں گے کل یا کتابی لیما تصدون انصبیل اللّہ من من تب ہونا جاؤں و ان تم شہدا بغا فلاں ان سے پوچھیے کہل کتاب تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو دراء کہ تم اس کے گواہ بنائے گئے ہو اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ میں پھر تمہیں اس کی جو سزا دے گا تو وہ ہوگا اور پھر سور توبہ میں آپ خود 32 جو آیت ہے اس میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ ان اہل کتاب کے لیے صدا کیا کہ انہیں مغلوبیت کی صدا وہ آئی اور اس پہ پھر یہ سلسلہ چلا اب آپ یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں جو پورا میسج ہے وہ کر دیا اس کے بعد پھر آگے اب یہ جو نئی امت مسلمہ صحابہ کرام رضی علام ہے اب اگلی آیات میں پھر یہ پورے احکامات اینڈ تک سر عال عمران تک وہ ہمارے لیے آئیں گے یہ بھی ہمارے لیے ہی تھے کہ بنی اسرائیل کی غلطیاں بتا دی گی تاکہ ہم نے ان سے بچنا ہے آپ کے ذہن میں ابھی بہت سے سوال ہوں گے تو بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا اور سبسکرائب بھی آپ کر لیجئے اگر آپ کا انٹرسٹ ہو کہ آپ مزید قرآن کے سٹڈیز کے لیکچرز جو ہے آپ کرنا چاہیں اب رمضان بھی آ رہا ہے اور آپ کے لیے سجیشن یہی ہے کہ آپ پوری تفصیل سے قرآن مجید کا پورا ترجمے کا مطالعہ کر لیجئے اس میں یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہمارے لیے کیا ہیں اور مختلف اسکالرز نے جو باتیں کی ہیں ان کا پرسنل معاملہ اور جو اللہ کے احکامات ہیں وہ کیا ہیں تو وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر و حسن الجزا